والفاردو بن نبوهان المدرب والصيد أمير عبده. أنتم تابت اوقاتكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ثاني مواعيد المجموعة الثالثة من نسخة كأس إفريقيا للأمم في نسختها رقم 33 تقدم لنا اليوم مباراة المغرب وجزر القمر باستاد أحمد عاييتجو في العاصمة الكامرونية ياوندي. المنتخب المغربي يتقدم اليوم. بصفته متصدر للمجموعة الثالثة رفقة منتخب الجابون بثلاث نقاط مرسعا بانتصار هام على حساب البلاك ستارز منتخب غانا بهدف سفيان بوفال وجزر القمر الذي رغم الخسارة ضد الجابون قدم وجها مشرفا ويريد رفع التحدي ضد المنتخب المغربي مواجهة هي ستكون بين المصنف الثامن والعشرين عالميا والثاني إفريقيا أسود الأطلس منتخب المغرب والمنتخب المصنف رقم 132 عالميا منتخب جزر القمر أكيد الفوارق كبيرة لكن حقائق الكرة مثيرة وحقيقة الميدان في لغة اللعب المغربي في المباراة وهذه كرة براس عديت على الكل وعديت على أدم ماسينا وخرجت كرة مغربية والكرة وهنالك ضربة جزاء، الحكم صادق السلمي يقول لا والف لا، كان سامي معي في وسط الميدان الدفاعي، عايزين أولاه خلي مكانه لتسودالي وأيوب الكعبي ياخذ مكانه. كورة! سفيان بوفال، وكانت آخر لمسة رائعة وسريعة لعمران لوزا. عمران لوزا، اثنين بيها إمكانية هجومية أخرى أيوب الكعبي في مونديال قطر 2022 كورة طويلة، كورة تسوداني يوزع الدفاع يا والركنية مغربية بشرارة قوية خلق المساحات لكن بجابه كذلك كان سفيان في المنتخب المغربي منذ يوم 15 أغسطس 2019 25 مباراة كورة طويلة على مستوى القام الثاني هفوه من ياسين بونو هفوه في التسادي من حارس شبينيا مرت بساعة التسويب ومساند وفيها جول والهدف الاول جول جول جول سليم بالله الله سليم كان معك الله والمنتخب المغربي متحدي متحدي نار نار يا حبيبي نار للمنتخب المغربي.